میرا دل بھی کتنا پاگل ہے یہ پیار تو تم سے کرتا ہے پرسامن جب تم آتے ہو پرسام جب تم آتے ہو کچھ بھی کہنے سے ڈرتا ہے میرے ساجن او میرے ساجن ساجن ساجن میرے ساجن کتنا اس کو سمجھاتا ہوں کتنا اس کو بہلا نادان ہے کچھ نہ سمجھتا ہے دن رات یاں ہیں برتا ہے میرا دل بھی کتنا پاگل ہے یہ پیار تو تم سے کرتا ہے